السلام علیکم گائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سفیر احمان ورلڈ اور آج کا ہمارا یہ نیوز چینل ہے جو آج موجود ہیں ٹچو عباس اور یہ ہمارا صبح کا بلوگ ہے تو شروع کرتے ہیں تو گائے شروع کر رہے ہیں اپنا بلوگ یہ ہمارا میرے خاص کہ سناٹا ہے صبح صبح کا احمد ہوٹل ہے تو کیا ہے احمد ہوٹل ہے مشہور احمد ہوٹل ہے बताया ये अमर होटल था और ये मैं शाम लेके जा रहा हूँ हाथ आ रहा था हाथ उठा हाथ ऐसे अभी आप आ रहे हैं नाम से एक मिनट तो क्या फर्नीचर की दुकान है सारी जो सुबह सुबह का सन्नाटा है मेरपुर का اور پھر یہ آج کھانا بڑا کرنا چاہیے جو لوگ کو کہیں گے بڑا آپ نے آپ کو دیکھ لیں یہاں پہ اور پھر یہاں پہ یہ لکڑی کی دکانیں آئی تھیں ساری ساری وہ جو دن میں آپ بینک بھی پھر یہ ساری ہے کہ میرے خاص کہ میران سے آتے ہیں چائے آتے ہوئے چائے آتے یہ پٹانے میں پہلے کھا رہی آپ دیکھ سکتے کیسا سناٹا مزمل پینا فلیکس والے کی دکان آ رہی ہے اور دستہ گیری کا ویلفیئر دستگیری ویلفیئر کا وہ ہے آفس اور بہت کچھ ہے میرے پور میں ہر جگہ اور میرے کریانے کی دکان ہے بالکل سناٹا صوبہ تو ایسا ہو رہا کوئی رہتا ہی نہیں ہے شہر میں اور پھر ایک کاروبار دن رات گولی ہوتی ہے بالکل سکھی جی ویلفیئر ماریا کے برانچ جو ہے ہمارے ہاسپٹل کے ملکم آئے بالکل منٹ جو رہتے ہیں ان کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا اس بات کے اہل نہیں ہوگا اور یہ پھر اتنی ساری یہاں پہ ساری یاد دیکھ سکتے ہیں یہ صبح صبح کا ٹائم ہے سارا بھی بند پڑا میوپیتھک ہو گیا اور یہ کالے خان پٹرول پمپ یہ ہے کالے خان پٹرول پمپ ایسے بند چلو اور پھر یہ عثمان آئی کان ٹاور عثمان آئی کون ٹاور بینک آ گئے یہ ایک طرف نیو پیٹا ہوٹل اور میری سارے آواز دنوں میں ہر طرف گاڑیاں گاڑیاں ہوتی ہیں لیکن ابھی دیکھیں بالکل سناتا ہے پہلی بار میں اتنا مطلب بہت مزہ ہے یار اس میں اندر تو بہت اچھی جگہ ہے سناتا جیسے ہو فون کا آفس آ پیٹی سیل ٹی سی ایل کا آفس آ پھر آ گئی یہ کیا کہتے ہیں سجاد آ گیا آ گیا کیا کہتے ہیں چار مینار چوک लेकिन ये अभी भी, भी आप आ रहे दोस्तों मोमदी मोमदी ये होटल है लेकिन ये भी चल रहा है और सुबह सुबह का वक्त है जा रही है डाइवो का एक लोग बनाते हैं डाइवो को अंदर से जाके देखते हैं डाइवो के अंदर क्या सुनते हैं तो भाई आप वो देख सकते हैं हमें इजाज़त दें तो हम क्या कहते हैं आप देख सकते हैं कि यानी कि पाकिस्तान कोच पाकिस्तान कोर्च सिस्टम की तरफ से ये बस है न्यू बस है तो ये बस है इसका या इसका भार का रिव्यू आपको कराते हैं पहले हम चाजू आ जा चाजू अब आ, आ नहीं रहा तो क्या कहते हैं चाजू <coughs> ये बस यार किसी मशला अच्छी बनाई है, है तुमने तो आप देख सकते हैं इतनी प्यारी बस हो रही है इस बार का इसका रिव्यू है माशा इतनी बड़ी है चाचा बड़ी देख रिया है यार ये तो चाचा बस खड़े हो चाचा बस से भी आधी बड़ी हो रहे तो भाई ये बस से और ये देखे इसके पीछे का बैग यार वी हो रही है भाई वी आई पी हो रही है ये है कराची टूमी पखास है क्या कहते हैं ऐमन मलिक हाजा मलिक हाजी अब्बास और माशा बस तो भाई भाई बहुत भी आई है और सेकेंड बस के तब जल्द है सर असलकम सर क्या है डाइवो टिकट ऑफिस है तो यहां जितनी भी ड्राइवर की जो डाइवर है, है जब जाएगी कराची की तरफ तो ये इसका टिकट जो होगा यहीं से बुक होता है पाकिस्तान कोच ऑफिस का तो अभी हम अंदर आते हैं और अंदर का रिव्यू कराते हैं سب سے پہلے ڈرائیور کی سیٹ ہے تو یہ سب سے پہلے تو یہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ ڈرائیور کے لیے ड्राइवर की वैब की के साथ आगे चलते हैं <coughs> आ जा पैसेंजर के लिए इस सीटें दी गई हैं और ऊपर का रिव्यू आप देख सकते हैं बहुत प्यारा है माशा और ये आप देख सकते हैं फिर दो दो सीटें बिल्कुल नई गाड़ी है अभी जीरो मीटर ये क्या कहते हैं आगे ये डब्बे ऊपर सखने का सामान फिर देख सकते हैं आप ये कुर्सियाँ और फिर इसमें लगातार कुर्सियाँ अभी बहुत सारी हैं और हम आगे चलते हैं ویدر ماشاء اللہ ہر چیز کو ایک دم ایکوریٹ دی گئی ہے فوم ووم دیے گئے ہیں اور یہ پردے پھر پردے بھی ماشاء اچھے دیے گئے ہیں پھر اے سی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اے سی بھی بہت پہلے دیے گئے ہیں اے سی ہو رہی ہے سب کو نیا سسٹم گیا اس کے اندر اسکرینیں بھی دی گئی ہیں اسکرینیں بھی دی گئی میں اور ٹچ اسکرین تاکہ تو آگے چلتے ہیں سامان رکھتے ہیں آج کی ویڈیو کرتے ہیں اور ہاں یہ کیمرے لگے ہوئے سیکورٹی کے پرابلم کے لیے ماشاء اللہ بہت ہی جو پیارا ریویوز کو دیا گیا بہت پیارا ریویو ہے بہت کما لے بس چینل کو سب سے پہلے لائک سبسکرائب اور کر دیا کریں یار کو چلتے ہیں اللہ حافظ چاجو اللہ حافظ کر اللہ حافظ آوازیں لگ رہی ہے کراچی جانے والوں کے لیے جس نے یہاں پہ شوق سامان لے رہے ہیں اور یہ جو ہے خاص میں وہ ہے قسطوں پہ آپ کو موبائل دیتا ہے جو بھی ہوتا ہے آپ کو سب کچھ قسطوں میں دیتا ہے ہر چیز میں کوئی بھی چیز لینی ہو قسطوں میں لے کے دے بھائی چاچو چیزیں لے بھائی میرے لیے हमने लिए चौप के साथ भाई ये आगे क्या कहते हैं जवारी है और डॉल्स की ग्राजे, ग्राजे। जितने दुमाने हैं वो कहते हैं, हैं। ज्यादा हम अपला अप्लाइंसिस की हैं फिर वॉल्स का अपना खुली दुकान अभी आगे चलते हैं अपने चाचू आ जाए चाचू आ रहा है तो भाई फिर आगे स्टेशन छोड़े और स्टेशन का भी रिव्यू करके आते हैं हल्का सा चलेंगे स्टेशन का रिव्यू करने फिर अपना विलोक भी बनाते हैं पूरा पूरा तो भाई दे सब देख सकते थोड़े वही बस निकलेगी अच्छा बैठ जाए ٹائم کیونکہ ہو رہا تھا ساڑھے چھ ہو رہے تھے چلتے آگے ہاں تو بھائی آگے چل رہے ہیں اعتبار بینک ہے سائڈ فش ہاؤس اور سارے پٹھان گیا ہوٹل دیکھا پٹھان گیا بولا بھی جاری ڈائبو پھر اس کو ڈائیورٹنگ کہیں گے اسٹیشن کے پاس جا چکے اسٹیشن چوک اسٹیشن ہے ہمارا میرپور کا وہ بھی آگے مارکٹ میرپور میں ساری ہوم اپلائنس کی دکانیں ہیں سین الیکٹرانکس انلیٹ انویکس ٹائر کی دکانیں اور دو اور یہ شیل پمپ ہے اور پھر یہ ساری کوئی ٹائر کی دکان ہے کوئی کیا کہتے ہیں جنریٹر کی دکانیں اور پھر ہر طرف کچھ نہ کچھ خاموش ہی पियें? آ کے پیئیں گے اس سے والے میرپور خاص کا اور یہ پھر یہ پوسٹر ووسٹر لگے ہیں یہ عزیز عزیز ہاسپیٹل ہے یہ یہاں اور یہاں پہ یہ لنڈا بازار ہے اور یہ لنڈا بازار ہے اور یہ اور یہ پارس میرپور خاص میں کیا کہتے ہیں پارس میوزک یہ کام آٹوز یہ اسٹیشن چوک چوکی ہمارا اسٹیشن وہ بھرتا ہوا سندر لنڈا پھر یہ کیا کہتے ہیں دکانیں مرغیوں کی دیسی مرغی کی سیول کی لائن نے ماشاء اللہ صفائی کر دی اچھی اچھی پھر یہ یہ ٹائری ٹائر دکانیں ہیں کسی یقین سا دکان ہے یہ سینڈل کی یہ پٹان کی یہ پینٹر کی اعجاز پینٹر کی آپ نے میرپور میں جو بھی دیتے ہیں جو بھی دیتے ہیں میرپور میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو میں جانتے ہی ہوں گے اعجاز پینٹر کو ہاتھ میں سب سے وقت شاہ نواز بھائی اور یہ ساری دکانیں اور پھر گننے والا پٹان والا صبح صبح آ گیا بھائی ماشاء اللہ پڑتی جا رہی ہے چاچو مزہ آ رہا ہے نا مزہ چاچو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے मर्द यार गप्पर ने पूरा यात्रा सबरे बस यार मेरे पड़े गई हां अब पांव पर जाता درجہ بعض کی دکھی داستان ہے سارے اس بات پہ کوئی ایک دو شعر لکھتی ہے اگر لکھتے نا تو آگے چلتے ہیں اور یہ پھر یہ بڑھتا ہوا میرواز کا وہ है ہوا سورج جو ہل کے لیے اپنی کرنیں دے رہا ہے اور ٹھنڈی ہوا ہے بہت سکون آ ہے ذرا دل چاہ رہا ہے ذرا یہ سوچ رہا ہوں کہ رات میں طبیعت خراب سے سو نہیں ہے اس کا نظرہ حافظ ہے نظرہ حافظ یہاں پہ رجسٹریشن کے وسائل لکھنے کے ہوتے یہ مطلب کہ کوئی ہستی ہے ان گھر ہے یہ موڑ آئیے ہم آگے موڑ ہوئے ہم آ کے سکتے ہیں اور اور آپ کو دکھاتے ہیں کیا کہتے ہیں ہاں یہ آلو سیپس والے کی دکان علی ریسٹورینٹ شملہ سویٹس شملہ سویٹس پارک تو بھائی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہے برتھ آف سناٹا سبھر تھا وہ سورج نے اپنا ابھی دیکھتے ہیں کس چیز کو اٹھاتا ہے سورج برتھ آف سناٹا یہ گرلس گرلس کالج ہے یہ بھی مطلب گرلس کا है ہے ہائر اسکول ہے اور یہاں پہ یہ کم ہے پھر شاپنگ مال اور پھر یہ آتا ہے سویٹس UDL. اور پھر ہر جگہ بھی موالس رہے ہیں رتی ندیکا چوڑ اور شیف کے کیف شراز اور پھر ون پیزا زوگ زوک گلوبل حیدرآباد فوڈز بہت کچھ ہے خاص کر امیرکن ہاسپٹل میں بھی ادھر ہی پیدا ہوا ہوں اسی ہاسپٹل میں یو بی آسما پارک آسما فوٹر پارک یو پی آسما بٹر پارک اور یہ ای آ ہماری اسٹیٹ لائف لوگ بنانے بہت مزہ ہے اور یہ ہمارا آگے بھی آج ہم پارک کا بھی ہمارا موڈ ہے یہ چکر لگانے تھے تو پارک کو چل کے لگا لگاتے ہیں یہ ہمارا بالکل کا جو ہے پارک ہے اس پارک کا نام ہے گلستان بلدیا گلستان بلدیا کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں لال اور پھر ہمارا یہ ہے کہ کلب آ گیا اور میری ہر جگہ اتنا کچھ ہے مشہور ابھی دیتا سکھاتا ہے کیونکہ وہ اچھا لگ رہا ہے گاڑی اماؤنٹ تک لا رہی ہے گاڑیاں آ رہی ہیں بہت تاریخ بہت بہت تاریخ یہ گلستہ نہیں بولتے फिर आप देख सकते हैं कितना मजा है आपको? मजा आ रहा। और, लो, है। और आपका दिल करता है बिल्कुल आना चाहिए तो चलो भाई हम चलते हैं अगली वीडियो देख सकते हैं माशाला बहुत सारे लोग आ रहे हैं माशा अच्छी बात है सुबह सुबह लोग वाक करते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा माहौल है سر ہم نے تھوڑی اسپیڈ پکڑ لی ہے گائے جب میں اب جانا بھی ہے واپس بھی کیونکہ چاچیوں है وہ بھی کام ہے بہت سارے بھائی ماشاء اللہ بہت اچھا ریویو تھا بہت اچھا لگا میں بہت مزہ بھی آیا اور یہ وقت واپس ہے بیپور میں یہ ڈی جی آئی ڈی جی ہے ڈی جی ہے ہے لڑکیاں بھی تو یہ بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے है ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے پہلی بار آیا اتنا جو میں اتنی تعریف کر رہا ہوں بھائی انسان کو آنا چاہیے صبح صبح میرے خیال میں تو صبح کی ہوا بہت اچھی ہے اس اندر کے سینے کے لیے آپ کے بنا تو خاص کر سانس کا پرابلم ہے کے تو بہت اچھا لگ رہا ابھی اتنی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے چھو کیسی ہوا آ رہی ہے کیسی ہوا آ رہی ہے بہت, بہت اچھی آ رہی ہے بھائی یہ آگے فائر بریگیڈ کا آفیز ابھی گرم ہوا شروع ہو گئی یہاں پہ دکانیں آ رہی ہیں اور یہ سنی کافی تو آج کو دکھایا تھا جن کا ریویو ہے اب چیک کر لیں اور یہ ہمارا آ ہے ایکسپو اسٹور ایکسپو سٹی بند بند سب بند امرزون ایکسپو اسٹور ویکینڈ پہ آگے آگے اور اب ویکینڈ پہ بند آئیڈیاس بند سب بند ہے پائپ ٹوٹ ہے وہی ملن میری حال ہی بند ہے صبح صبح کا وقت ہے اور سب وہاں پہ چلتے ہیں وہاں پہ چیزا چل یہ سب کچھ بند پڑا ہوا ہے اور ممپو خاص کا جتنے بھی لوگ ہیں راجا ہاؤس کو جانتے ہوں گے اور یہ ایف ٹی آئی یعنی کہ فرحد انسٹیٹیوٹ ٹیم یہ ٹیوشن سینٹر ہے میری بات اور جانا ہے اور یہ ماشاء اللہ اس کا ریویو دیکھا ابھی ہم رات سے گزریں भाई, भाई बहुत, थे थे। बहुत बहुत बहुत अच्छा माहौल था बहुत हमें भी अच्छा लगा इधर आगे।, आगे आपने भी इंजॉय किया होगा उम्मीद है ये रहे हो। और यह अब्दुल्ला शॉपिंग सेंटर खुल गया माशा बहुत अच्छा हो गया माहौल तो गाय आज का विलोक करते हैं मैं और चाचू बाबा हमारे साथ थे चाचू बास हम इसका एंड कर रहे हैं चाची बाबा से दो चाची बाबा हाथ बांध के दिखाओ हाथ क्यों बाय बा चाची बाबा ने वही सुनो वही सुनो सुनो चाचू बाबा से बांधना चाहिए ہر وا ابھی چاچو نا بہت اچھی بات تو اسی بات لائک کرتا ہے السلام علیکم